Коробка-автомат, ніяких е не треба зайвих рухів, все просто, Значить, трогатися, дивіться, легенько він трогається. Робочий день Володимира Смаковуса починається о 6-й ранку. 12-метровий автобус вогою 10 тонн за маршрутом Озерна-Раково водить півроку. Чоловік 26 років працює в електротрансі водієм автобусу, розповідає Володимир. Сьогодні в мене перший графік. На маршруті номер 8 почався 5,50 виїзд на лінію. До 11-ї години відпрацював, потім з 2 годин до 20.00 на лінії. За день три обороти ранку, перерва і три обороти вечірніх. Попри свої габарити автобус досить маневрений і зручний у експлуатації, каже Володимир. Легко піддається керуванню, длина його, довжина його – 12 метрів. В общем, загальна пасажиромісткість 80 чоловік, сидячих місць 28. Кермо, гідравліка, практично не чути, що при поворотах дуже ленько, практично двома пальцями можна. На шести маршрутах працює 18 комунальних автобусів, розповідає заступник директора Хмельницького комунального підприємства Електротранс Володимир Богачук. На маршруті номер 3 працює чотири. Великогабаритних, комфортабельних автобусів «Соларіс». На маршруті номер 4 працює два автобуси типу «Ейвен». На маршруті номер 5 працює три нових автобуси «Атаман». На маршруті номер 8 працює п'ять автобусів автобусів, знову ж таки марки Solaris. Найдовший електротранс обслуговує маршрут номер 20, говорить Володимир Богачук. Каже, ним їздять три автобуси. І останні яких відкрили маршрут номер 15, це в межах ОТГ Хмельницький, Шировечка 2. Підприємство планує придбати ще п'ять автобусів, каже Володимир Богачук. Через збільшення автопарку Електротрансу на роботу потрібні водії, каже начальниця відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства Наталія Процюк. Потрібні додаткові робоча робоча сила, а саме мінімум 10 водіїв. Якщо хтось хоче до нас на роботу. Ми прилаштовуємо його на вільні вакантні місця, які є на підприємстві. Потім, згідно договору з школами, автошколами, які надають такі послуги, ми проплачуємо цю суму. Відповідно, за два місяці людина працює у нас, заробляє гроші і плюс отримує додаткову можливість мати категорію Д. Для працівників Електротрансу передбачений соціальний пакет, розповідає Наталія Процюк. В нього входить можливість проживання в нашому відучому гуртожитку для одиноких або ж для тих, хто проживає в віддаленому місці від роботи. У нас є можливість стати на квартирний облік і в подальшому Квартиру, чим скористалися неодноразово наші попередні працівники? При наявності 12,5 років водіння на міських пасажирських перевезеннях тут у межах міста Хмельницький, вони мають можливість вийти на пільгову пенсію при загальному стажі 30 років. За словами Володимира Богачука, наразі підприємству необхідно 10 водіїв автобусів. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельницький.